أنا الذي سمتني أمي حيدرة درغام آجام وليس كسورة على الأعادي مثل ريح صرصرة كليس غابات كريه المنظرة. السلام عليكم كان في يوم غزوة الاحزاب حين اجتمع مشركي مكة وبعضا من القبائل العربية الأخرى للتصدي لجيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي ذلك حفر خندقا منيعا لا يمكن لأي شخص أن يعبره وفي يوم المعركة تمكنت مجموعة صغيرة من عبور هذا الخندق وكان من بينهم عكرمة بن أبا جهل وعمرو بن ود، الفارس الذي تخشاه أعتى فرسان العرب، وقد التقى بعمر بن الخطاب ذات يوم وهزمه، وكان اسم عمرو بن ود يخشاه الكثير من العرب لقوته وصلابته، قيل أنه ذات يوم وهو سائر ليلا في الصحراء، خرجت عليه عصابة من الرجال وعددهم عشرين فبارزهم وقتلهم جميعا ومن يومها صار اسمه يرعب اخصامه وبعد أن عبر عمرو من معه الخندق التقى بجيش المسلمين وقال سارخا فيهم هل من مبارز؟ فلم يجبه أحد فتقدم أسد الله الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال أنا له يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمر فجلس ثم نادى عمر مرة أخرى هل من مبارز فقال علي أنا له يا رسول الله فمنعه النبي فكررها عمر مرة ثالثة هل من مبارز ثم هدئ بالمسلمين وقال ألستم تقولون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار فلماذا تخافون فقال علي يا رسول الله أنا له فقال النبي يا علي هذا عمر فقال علي يا رسول الله إن كان هو عمر فأنا علي فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه الفقار لعلي وألبسه درعه وعمامته ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال اللهم إنك قد توفيت عبيدا يوم بدر وحمزة يوم أحد فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فخرج علي رضي الله عنه تجاه عمر وقال أنا الذي, أنا الذي سمتني أمي حيدرة درغام آجام وليس كسورة, وليس كسورة على الأعادي مثل ريح صرصرة كليس غابات كريه المنظرة، آكلكم بسيفي كيل الصندرة، أضربكم ضربا يبين الفقرة ضرب غلام ماجد عزورة أقتل منهم سبعة أو عشرة فكلهم أهل فسوق فجرة لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجزي. زونية وبصيرة والصدق منجي كل فائذ وإني أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهذائذ فقال عمرو بن عد من أنت يا فتى فقال علي بن أبي طالب فقال عمر يا ابن أخي هناك من أسن منك فانصرف فإني والله لا أحب أن أكون قاتلك فقال علي أما أنا والله فأحب أن أكون قاتلك يا عمر أنا أدعوك لثلاث إما الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تعلن الطاعة لله ولرسوله فقال عمر أما هذه فلا حاجة لي بها هات الثانية فقال علي إذا أن ترجع من حيث أتيت وتنتظر حتى يحدث الله أمرا كان مفعولا إما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم صادقا فتسعد بذلك أو كاذبا فتفعل ما تريد فقال عمرو ولا هذه وما هي الثالثة فقال علي إذن هو القتال فأخرج عمرو سيفه وقال هو القتال إذن وظهر بينهم لزال طاعن استمر لساعة حتى طاح علي بسيفه رأس عمرو، وألقاه على الأرض صريعا قتيلا، فكبر المسلمون وقالوا: لا فتى إلا علي، لا إلا علي، فقال عمر بن الخطاب: يا علي اخلع عن عمرو درعه فإنه ليس له مثيل في العرب، فقال علي لا والله لا أحب أن تكشف عورة ابن عمي وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بقتل عم